Něco mezi šestou a půl sedmou v pracovní den, o víkendu je to samozřejmě o něco později. Vstávám kolem sedmé hodiny, nasnídám se a do práce na 8 hodin. Hm, dopoledne, to už bych ani nenazýval ráno, ale dopoledne, tak mezi desátou, hm, Pokud pokud to rozvrh dovolí. No, tak po, podle toho, jestli jdu do práce, tak jako tam mám daný režim, tudíž jako stávám ráno, když začínám v 8. Já jsem teďka hodně dojížděl, takže jsem obvykle stával třeba kolem páté ráno a když nemusím nikam stávat, tak si užívám toho, že nemusím stávat a snažím se spát až, až stanu.